NVIDIA хліб. Це хліб майбутнього. Укажи мені, За 699 доларів США ви отримаєте доступ до 10 якісних скибочок нашого GDR6. Стули свою пельку. Давайте подивимося ближче. Кожна крихта забезпечує високу ефективність структури для хліба, якщо ви не впустите його в унітаз чи смітник, ну або не перекинете його через паркан. Чому б не спробувати це з деякими з наших партнерських брендів, такі як масло MSI і EVGA Jam. Рівномірно розподіліть, щоб отримати повний смак, і приєднайте додатковий радіатор для кращого відвіднення тепла. Не забувайте використовувати код, будь ласка, Штерн, повернися з дітьми, я тебе благаю, щоб отримати безкоштовну наліпку на ваш холодильник. Нарешті, для оптимальної продуктивності треба приєднати хліб до PCI Express 16 і нанести на нього трохи термопасти чи щось подібне. Хліб NVIDIA. Живи файно для більшого.